قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. خرجت مريم الى منطقه بعيده عن انظار الناس فارسل الله اليها ملكا بهيئه بشر. تفاجات مريم بهذا الرجل امامها، يا ترى ماذا فعلت مريم؟ لم تصرخ ولم تصيح، وانما اكتفت بقولها اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي. وكانها تقول له اذا كنت تقي واذا كنت تخاف الله لما اتيت الى هذا المكان، فوجودك في هذا المكان مريح. رد عليها الم... قالا انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا فلما دار الحوار بين هذا الملك وبين مريم عند ذلك سلمت مريم امرها الى الله ولسان حالها يقول ما دام ان هذا الامر من الله فليس هناك قلق وليس هناك خوف ثقتي بربي اعظم من ثقتي <تصفيق> قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاها المخاض الى جذع النخله هنا بدا الضعف البشري قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيه جاءها الشيطان يقلقها ويخوفها وكانه يقول لها اين ستذهبين يا مريم, أنت يا مريم؟ مريم انت رمز العفاف لبني اسرائيل، وبني اسرائيل قوم سوء ولا يمكن ان تقنعيهم بكلامك هذا وهذا الرضيع اكبر دليل على ادانتك، هنا ياتي التطمين الالهي من رب العالمين، قال الله تعالى: فناداها من تحتها الا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا وهز اليك بقدع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، ولاحظوا معي مريم عليه السلام عندما كانت في المحراب لا تهز ولا تعمل شيئا والفواكه تاتي اليها بكل سهوله ويسر لانها كانت في كامل صحتها وعافيتها، فلماذا الان يامرها ربها تعالى بان تهز بجدع النخلة مع أنها في موضع ضعف والم وولاده، في مثل هذه الحاله لا تستطيع ان ترفع كوب ماء، فما بالكم بجدع النخله، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يعرف مريم بانه معها وبانه لن يتخلى عنها فقط شيء لا يخطر على بال، النخله معروفه بانها صلبه ولو اجتمعت كتيبه من الرجال على ان يهزوها ما استطاعوا، طمنها ربها من وسط الضعف، انت يا مريم اقوى بكثير مما تتوقعين، قال تعالى: فكلي واشربي وقري عينا قري عينا هذا اللفظ القراني بماذا يشعرك؟ يشعر. بحب يشعرك بود الله يشعرك بلطف الله برحمة الله سبحانه وتعالى رب يتعامل هكذا مع مريم وهكذا ربنا يتعامل مع عباده وأوليائه الصالحين هنا بدأت مريم تتساءل كيف ستواجه قومها من بني إسرائيل فالموقف صعب جدا فأمرها ربها تعالى بأن تلتزم الصمت قال تعالى فإما ترن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يا مريم لا تتحدثي معهم فقط أشيري إلى الرضيع قال الله تعالى فأتت به قومها تحمله يا الله ما أصعبهم من موقف حملت رضيعها وعادت به إلى قومها أي قوة وأي شجاعة تمتلكها مريم عندما عرفت ربها امرأة غير متزوجة وتحمل رضيع بين يديها وقومها قوم سوء. وكان معهم دليل قوي على ادانته، ولكن كانت معرفتها بالله اقوى، وحسن ظنها بالله اعظم، بالله عليكم ان لم تكن مريم واثقة تمام الثقة بربها وبانه لن يتخلى عنها وبانه سيدافع عنها، هل كانت ستعود الى قومها؟ هنا بدأت اسئلة من اسرائيل تتنزل على مريم كالصياط قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه، مريم نفسها لم تكن تعرف من اين سيأتي الحلم، ولكن الله تعالى الهمها بان تشير الى هذا الرجل.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 وهكذا تسمو مكانة مريم ويعلو شأنها في بني قومها، ويعطي الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم من المعجزات والخوارق العظيمه جدا، فكان عيسى ابن مريم كان يمسح مسحة بسيطة على الأكمه والأبرص فيشفى بإذن الله، وكان يصنع من الطين على هيئة الطير فيصبح طيرا بإذن الله، طيرا حقيقيا يطير ويغرد، بل كان يحيي الموتى بإذن الله، فلربما ربما مر موسى وبنو إسرائيل على مقبرة فطلب منه بنو إسرائيل أن يحيي لهم ميت قد مر على موته زمن طويل فيتوجه عيسى بن مريم إلى الله بالدعاء فإذا بهذا الميت قد عاد إلى الحياة الدنيا وهذا كله بإذن الله قال الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله وأبرو الأكمه والأبرص واحيي الموتى بإذن الله وقصة عيسى بن مريم لن تتوقف عند هذا الحد بل سيعود في آخر الزمان وسيقتل المسيح الدجال كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم وهذا كله بفضل ودعائي وبركتي تلك المرأة الصالحة امراه عمران حينما انطلقت تدعو ربها وتوفي بنذرها وتقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني وتختم دعائها إنك أنت السميع العليم وهكذا أيها الأحباب الكرام هؤلاء الصالحون الله تعالى يدافع عنهم ويتولاهم ويكرمهم حتى بعد موتهم في أحفادهم وفي أحفادي أحفادهم وتأملوا معي في سورة الكهف قال الله تعالى وكان أبوهما صالح حفظ الله تعالى لهؤلاء الأيتام الكنز قيل لصلاح جد التاسع لأن جدهم التاسع كان صالحا فينبغي علينا أن نعيش لحظات صدق مع الله وأن نستثمر علاقاتنا مع الله وهذا هو ديدن الصالحين والحمد لله